Germania a spart ghea. Angela Merkel, primul liderul care îl felicită pe Vladimir Putin pentru victoria în Rusia. Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel. Se preg te subliniere te se, le felicite pe presubliniere din Telerus Vladimir Putin pentru realegerea lui la presubliniere din CIA Federaciei Ruse subliniere -i va evoca în acest context dezacordurile lor într-o serie de probleme, anuncat luni purtorul de cuvânt al cancelarului federal german, informează AFP, conform Ager Press. Ea îi va scrie o telegram foarte curând. Subliniere-i cred ce, în mod firesc, cu ocazia acestor felicitări se va aborda sublinierea problema provocrilor cu care se confruntă la Chile ruso germane, a estimat Steffen Seibert. Avem diferende de opinie cu Rusia sublinierei, noi criticăm uneori politica Rusiei în mod foarte clar sublinierei precis, de exemplu în problema Ucraina sublinierei Siriei, a adugat Seibert, înainte de a insista asupra importanței de a nu rupe firul dialogului cu liderii statului rus. Luni dimineața. Ministrul de externe al Germaniei, Heiko As, a declarat că Rusia va rămâne în mod cert un partener dificil, dar ce este esențial să nu se întrerupă comunicarea cu Moscova, pentru a găsi soluții la marile probleme internaționale. El a estimat că realegerea lui Putin, duminică. Nu este rezultatul unei competiții politice echitabile.